Hemmet och skolan tillsammans. En bra och trygg vardag för barnet. Grunden i ett fungerande samarbete mellan hem och skola är förtroende. Samarbetet stödjer barnens fostran och lärande. Då skolan slår upp sina dörrar för föräldrarna får de möjlighet att bli en del av skolgemenskapen. Nyckeln till en bra vardag är att göra saker tillsammans. Skolan ska samarbeta med föräldrarna, men det innebär mycket mer än föräldramöten, elektronisk kommunikation och olika slags frivilligt arbete. Genom att våga pröva sig fram kan man hitta nya sätt att verka på för sin skola. Hur låter det till exempel med att ge föräldrar möjlighet att jobba på distans i skolan, med en morgon ute i naturen eller med ett besök på en föräldrars arbetsplats. Samarbete ger också föräldrarna chansen att lära känna varandra. Och nätverka tillsammans. De vuxna i hemmet och i skolan bildar tillsammans ett skyddsnät som stöder barnet genom hela skoltiden. Det här är särskilt viktigt för barnen vid övergången från daghemmet till skolan eller från lågstadiet till högstadiet. Gemensamma spelregler skapar trygghet i barnens och i ungdomarnas liv. Det finns inte bara ett sätt att delta. Samarbetet mellan hem och skola kan se ut på många olika sätt. Endast fantasin sätter gränser.